שלום וברוכים הבאים לשיעור 14 בנושא הכנת בקשות לנט המשפט. שמי אית אמר ואני אלווה אתכם בשיעור זה. בסיום השיעור נדע להכין בקשות, לארוך ולחתום אותן במידת הצורך, לבצע עדכונים ושינויים בבקשות לאחר שמירתן ולקבץ ולפצל אותם למספר קבצים. נזכור שהכנת הבקשה לנתה המשפט אינה דורשת כרטיס שחר. עם זאת קיימים אתרים הדורשים את החתימה. ולכן חשוב שהכרטיס החכם יהיה מוגדר במחשב על ידי החברה שהנפיקה לכם את הכרטיס. בואו נתחיל. לצורך הכנת הבקשה ניכנס לכרטיס עתיק שלנו לחוצץ מסמכים. נבדש שכל המסמכים הנדרשים מתויקים בכרטיס עתיק, ונלחץ על האייקון הכנת בקשה לנט. בחלקו העליון של החלון נקליד את שם הבקשה, למשל תביעה כנגד חברת הביטוח ממון. נסמן את האפשרות ליצור לינקים בתוך העניינים, ולאפשר מעבר מהיר לנספח ואת האפשרות אדם לגודל A4. במידה ונרצה להוסיף תסקורת נסמן את האפשרות. נעבור לחלק התחתון של המסך. בחלון השמאלי נראה את רשימת המסמכים המתויקים. נבחר להציג את המסמכים ברמת הלקוח או ברמת התיק. לשאיר את הבחירה ברמת התיק. נסמן את המסמכים שנרצה לצריף להוגדן בהתאם לסדר ההגשה וללחץ על צרף מסמך. המסמכים המסומניים עברו לצידו הימני של החלון. בראש הרשימה מוצג את התביעה כמסמך ראשי ומתחתיה הנספחים. לחיצה כפולה על המסמך או על כפתור הצג תפתח את חלון פרטי המסמך. בחלון נוכל לשנות את שם הקובץ, את סוג המסמך מראשי לנספח, להגדיר סימול שיופיע בתוכן העניינים ובכותרת כל נספח, ולבחור עמודים מהמסמך. במידה ונרצה להוסיף מסמך לבקשה שלא מתויק במערכת, נלחץ על האייקון אוסף מסמך עיצוני. נוכל לאחד מספר נספחים למשל, נסמן את הנספח השלישי והרביעי, ונלחץ על הכפתור ונאשר את הפעולה. נשים לב שהמערכת אחדעת את הנספח הרביעי לשלישי. לתאו לפעולה, נסמן את הנספח שיוחד ונלחץ על הכפתור היחוד נספחים, ונאשר את הפעולה. ניתן לשנות את סדר המסמכים על ידי גרירה למעלה ולמטה. אחרי שסיימנו לסדר ולארגן את המסמכים, נוסיף להם סימונים. נבחר את המסמך הראשון ונלחץ על האייקון ארוך סימונים. בכותרת החלון יוצגו הסימונים השונים. במרכז יוצג המסמך עצמו ובצידו הימני נראה את הצוגה מקדימה. נעבור על האפשרויות הסימון השונות. צהל המסגרת אפשר לנו לבחור צבע ונוחל להגדיל את החלון ולמקם אותו במסמך. השחרה נוכל לבחור בצבע, השחרה ולהחליט להציג את הקובייה בכל העמודים או במקום שבחרנו. מרקור, חץ וטקסט. יעבדו בצורה דומה. אוסף תמונה יפתח חלון לאוספת קובץ גרפי. ואוסף חתימה יציג את רשימת החתימות המשרדיות. נסיים בשמו. נסגור את החלון ונחזור לפרטי הבקשה. במידה ונרצה להציג את הבקשה, נסמן את כותרת החלון וללחץ על האייקון תצוגה מקדימה. נמתין כמה שניות והבקשה תפתח בפנינו עם כל הסימונים והשינויים שביצענו. תחילה יופיעה המסמך שהוגדר ולאחריו נוכל לראות את תוכן העניינים והנספחים. בצד הדף נראה את האייקון של החץ. לחיצה האייקון תקפיץ אותנו ישר לתוכן העניינים. ברשימה נוכל לראות את הסימול שקבענו ואת שמות הנספחים. נסגור את הבקשה. במידה וני רוצה לשמור את הבקשה נלחץ על האייקון שמו כ-PDF. לחיצה על האייקון תשמור את הבקשה בחוצץ בקשות נט המשפט, בסטטוס נשמר בתיק. וכמובן ברשימת המסמכים בתיק. במידה ונרצה לחתום את הבקשה בהמשך, נלחץ על האייקון שמור לתור החתימה. לחיצה על האייקון תשמור את הבקשה בחוצץ בקשות נט המשפט, וסטטוס ממתין לחתימה. בנוסף, הבקשות ירוגזו ברשימת מסמכים הממתינים לחתימה, בתפריט נט המשפט. לפני שנלחץ על כפתורים שמור ואכן לנט המשפט, או שמור כקובץ חתום, נצטרך לשים לב עם גודל הקבצים עולי ה-30 מגה. במידה וכן, נסמן את האפשרות קיבוץ גודל מסמך. בהמשך הסרטון נראה אפשרות של פיצול הבקשה לגבצים קטנים יותר. נחזור לקותרת החלון ונלחץ על הכפתור שמור ואכן לבית המשפט. נפתח בפנינו חלון לביצוע הגדרות. בשדה נתיב נקבע את התקיעה במרשב שבאת תשמר הבקשה. בדקיעה הזו נצטרך להעלות את הקובץ לאתר נט המשפט. מאחר ואין צורך בוספת חתימה לבקשה, השדה תעודה יוצג באפור. במידתה ובבקשה שלנו עלה 30 מגה, נוכל לפצל לקבצים קטנים יותר ולעלות כל קובץ לנת המשפט. בהתאם לאורך שנקליד בסדק גודל מקסימלי לכל קובץ, המערכת תבצע חלוקה אוטומטית לקבצים. שים לב להערה. האורך שנקליד חייב להיות גדול מנפח המסמך הכי קטן. בדוגמה שלנו, נקליד את האורך 2 ונראה איך המערכת תבצע את החלוקה. אפשרות נוספת היא חלוקת המסמכים באופן ידני, באופן שנוכל לקבוע כמה מסמכים יחיד כל קובץ. נלחץ על אייקון נוספת קובץ ונבחר עמודים. לסיום נלחץ על אשר. בהתאם לנתיב שהגדרנו נוכל לראות את הקבצים להגשה או ובלי חתימה דיגיטלית. בחוצץ נט המשפט נראה את הקובץ השלם בסטטוס נשמר בתיק והוכן לבית המשפט. ובחוצתם של מסמכי בתי כנראה כל כיפצה אבקה בבית לחלוקה שביצנו. צאו לבנותהן. תודה על האקשנה. אביא יתרות בסירתון אבא אל מודול נתם